أحد الطلبة قبل كم يوم سألني قال أنا عندما أقوم لصلاة الصبح الآن الأذان حوالي ستة إلا ربع بصعوبة أقوم فماذا أفعل؟ قلت لي أنت عندما تقوم ساعة ستة إلا ربع لصلاة الصبح اذكر أكو أفراد قائمين من ساعة ثلاثة مشتغلين بالعباده والمطالعه، اكو واحد الان في قوم وهو رجل شيخ كهل ينام الساعه 12 ايش قد؟ ابن قال لي هذا ابوي كل يوم الساعه 3 يقوم ويشتغل بالمطالعه والعباده الى الاذان وبعد الاذان. فإذا قمت ساعة ستة الا ربع بصعوبة فكروا ان ذاك العالم الشايب قايم من ساعة ثلاثة اذا يوم قمت ساعة ثلاثة شوية شوية اذا قمت قبل الطلوع بخمس دقايق اكو فد واحد قايم قبلكم بنصف ساعة إذا قمت قبل نصف ساعة اكو واحد قايم قبل عند الأذان. إذا قمت عند الأذان اكو واحد قايم قبل الأذان بنصف ساعة. إذا قمت قبل الأذان بنصف ساعة اكو واحد قايم بساعتين قبل الأذان. إذا قمت قبل الأذان بساعتين. بس يوم من الأيام قمت ساعة ثلاثة وعبدت الله وطالعت إلى أذان الصبح. اعلموا اكو افراد من اول اللي قاعدين الى هذا الوقت فواحد كلما يعمل وكلما ما يركض يقولون احدى ايات القران العظيمه في الحس على طلب العلم لعله يقولون أقوى آية في الحس على طلب العلم وفوق كل ذي علم عليم إش ما ركضت الوالد رحمه الله مضمون كلامه طبعا هذا الكلام كان للتحريض كان يقول إحنا عمر ركضنا وما وصلنا إلى شيء فَالأَفْرَادِ الَّذِينَ لَمْ يَرْكُضُوا إِلَىٰ أَيْنَ يَصِلُونَ هذا الشعور المؤمن حقيقة يعني المؤمن حتى إذا ركض وأصبح أعلم العلماء يجب أن يعلم فوقه أكو عليم أيضاً وفوق كل ذي علم عليم وفوق كل عابد عابد أكو إذا أصبحت أعبد العباد اعلموا أكو فوقكم عباد أفضل منكم العبادة تحتاج إلى قلب